Listo O que ten que prestarse el YouTube dello Para explicar cada un dos murais do Derrubando Muros e do Rexenera Fes de Carballo Para dar opinión ou facer crítica das webseries do Carballo Interplay ou da representación do Fibato E tamén para falarvos dos murais de Carballo Para facer un tutorial de guitarra E para contarvos como son os murais do rexenar a fest e do de derrubando muros. Para falar dos pares de Carvalho. É para falar dos murais de Carballo. Ou para explicar como se fai o fantástico pan de Carballo. É para falar dos murais de Carballo. Para ensinar que carballo. é mal. Penso que dos murais xa vos falei, non? Que si! Sí. Pero desgraciadamente eu non podo participar. Pero aquí sí. www.youtubeiras.gal Entra, consulta as bases e mira o lote de premios.